המשפט הראשון שאני מקבלת בכל פעם שאני מגיעה לייעוץ פאנק שוב בבית של לקוח או לקוחה, זה סליחה, לא הספקתי לסדר את הבית. זה לא העיקר בפאנק שוב. זה נחמד מאוד וראוי שהבית, וחשוב שהבית שלנו יהיה ומסודר ו, ונעים, אוקיי, להיכנס אליו, כי זה נותן לנו תחושה טובה, אבל זה לא מספיק. תחשוב על זה זה כמו יום שישי שאנחנו מנקים פתאום יש לנו טובה זה זה, אבל התחושה הזאת היא נעלמת מהר, נכון? אנחנו רוצים את התחושה הזאת כל הזמן אנחנו רוצים לייצר אנרגיה כל הזמן, לא רק שאנחנו מסדרי ומנקים. אחת השיטות כדי לעזור לנו, להבין איך הבית משפיעה לנו איך אפשר למנוע ממנו בעיות בחיים שלנו איך אפשר לחזק את עצמנו להעצים את עצמנו, כאן נכנסת שיטת הפנקשן.